Сертифіковані тренери роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції Юрій Сараїв і Дмитро Рищук проводять майстер-клас із самооборони для старшокласниць 20-ї Хмельницької школи. Демонструють прийоми, як звільнитися від захвату нападника, дати відсіч грабіжнику, а дівчата намагаються повторити і засвоїти. Розумію, що це досить важлива тема, тому що це може трапитися з будь-ким. Це зараз дуже актуально. І наразі те, що до нас сьогодні приїхала поліція, і пояснює нам це, це дуже важливо і дуже потрібно. Капітан поліції Ганна Стримбіцька каже, від початку року патрульних поліцейських викликали 118 разів з причини розбоїв та грабежів. Понад третина з них, додає пресофіцерка, надходили від жінок. Звичайно, потрібно обов'язково знати, як діяти в ті чи інші ситуації. За її словами, за одне заняття школярки не опанують складних прийомів самооборони, тому сьогодні їх навчають елементарним діям в екстремальних ситуаціях. Якщо нас хапають за волосся, як вирватися, якщо нас хочуть забрати якесь сіне майно. Оце елементарні ситуації, як вдарити, як різко вирватися, як побігти. Саме головне, щоб в них відклався алгоритм дії. Сьогодні ми це постійно відпрацьовуємо, тому що в паніці ми можемо щось забути, але м'язова пам'ять у нас є. Якщо ми ці прийоми відпрацювали, ми все одно їх згадаємо. Вчитель фізичного виховання школи Едуард Жирко погоджується, навчати старшокласників основам самооборони треба, і такі заняття запровадили б у начальному закладі. Уроки самооборони були б дуже корисні для дітей старшого віку, тим більше, що в наш час вони дали б невеличку впевненість у своїх діях на вулиці. Але, на жаль, у нас не так багато вчителів і спеціалістів, які б могли проводити такі уроки в школах. Організаторка дозвілля в мікрорайоні Гречани Хмельницько Ольга Шевцова розказує, це друга ініціатива працівників Центру плоскирів – влаштування таких майстер-класів спільно з поліцією. У цьому ж році ми вирішили провести для дівчат шкільного віку, адже дівчата шкільного віку старшого стають жертвами насилля. І дуже важливо, щоб вони вміли постояти за себе так і могли продемонструвати якісь такі елементарні прийоми самооборони, які захистять їх від кривника. В минулому році, додає, на заняття запрошували всіх хмельничанок, і прийомом самооборони прийшли навчатися жінки більш старшого віку. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький.